ومميزة إدارة إلينا ما عودناش لك الموضوع ولكن إن شاء الله غير جدوا بما أننا فعلوا بغوش دروشي لمسا مدينة عرش أنا لا أعلم ماذا كان قصدهم ولكن غير جدد مني إن شاء الله غادي جدد اليوم كل ما يقول شو أتغذيه مدينه أتغذيه وشو أنا هذا أتغذيه تاني علي هما كيجيو طبعا جزاهم الله خير، كيجيو على حساب طائرة كيجيو لنا مبيت على حسابو، الأكل على حسابو، كيديرولنا الجوائز ديال السابق، والسقف، والنبال، والرماية، والرسم، هادشي كامل كيقوموا هما بالجوائز جزاهم الله خير، هما غانزيدوش يعني نتقلو عليهم كل خلصونا كنا ناول هذا ما نقدروا شيء فإلى جيت من عندهم مرحبا ما جدت شفاء باركة الكليم أما بالنسبة لنا حناك كهما كيعطونا مالون هذا والله ثم والله والله يشهد على ما أقول ما كان قد طبنا عنهم إلا هات الجوائز اللي كي ديروا وهات السقل اللي كي خلصوا والنبال كي الجوائز كي خلصوا ونشكرهم صراحه وحنا ما رانيناش حنا معهم حتى ان شاء الله تبان الصوره واضحه انا كثير من انا كنصراحه صراحة كنتابعت بعد بعد ال... آ... تتهيئ بعد ما تقدر يقول فلوس حتى بعد اذا كان دخل لكم وقدر ما تدكم كنحشم وانا كم... كما قلت اقسم بالله انا لا اثبت منه ولا لا والله اشهد على ما اقول نشكرك على هذا الصغير يعني غادي نمر دائما كنا كنقولوا القطريين خصهم تاهما يشاركوا في المهرجان ديال يعني الفرق الفنيه ديالهم كانت تراتيه الى اخره ولا يشاركوا في المسابقات يعني بغينا بغينا القطريين يشاركونا في هذا المهرجان هذا هو اللي كنا كنقولوه دائما أنا شوف ووالله يجب أن الكوفيد ساكتلنا رسالة قال لك خسوش حاجة مدينة تعالى جنديه وانا يعني مش حاجة قليلة وغيروش حاجة كبيرة تبن ومنا دخل الكوفيد وقفنا عامين قال لك مش حتياتك لكن أنا كن أعدكم غادي يجيوا إن شاء الله هالسرط وغادي يجيوا اسمهم هالحال وغادي نذكرهم هذه الكلمه طالما اللي قال ما غاننساهاش لان جات من عندهم ما غاديش يقول غادي نقول لان حنا كما حنا ما كنهضاوش نطولو يدينا حنا حتى حنا كبار صراحه اذا جات من عندهم مرحبا علاش ف... ما تكونش الامور في اطار شراكه مع الجمعيه الحكم انهم هما جمعيات يعني تقترحوا عليهم انها تكون شراكه من جمعيات جمعية الجمعيه ديالكم جمعيه عبد الصمد مع الجمعيه ديالهم في اطار شراكه مهرجان يعني بشراكه مع الجمعيه جميع الوسائل معهم كيقول ما في شاء الله شي حاجه ما